Resturnare de situație în cazul triplului asasinat de la Satu Mare, principalul suspect, solicit incendiare de dup grati. Primele declarații din penitenciar ale românului acuzat de triplu asasinat. Este vorba de bărbatul din Satu Mare. Suspectat ce la finalul lunii noiembrie 2017, sublinierea i-a ucis pe și sublinierea i bunica. El nu recunoaște sublinierea, nici o acuzație cere să fie testat cu detectorul de minciuni sublinierea i-i să fie lăsat în arest la domiciliu. Mai mult decât atât, bărbatul vine cu o ipoteză nou, atât el, cât sublinierea lui ar fi fost amenincați cu moartea de nenumărate ori trecut. Aflat în arest de câteva luni, Rezvan Rentea susținut în continuare ce este nevinovat, iar ca se demonstreze ce este nevinovat sublinierea ce nu e subliniere i a ucis Terin și Sibunica, cere să fie supus unui test poligraf. Berbatul spune că nu ben, nu e subliniere te pe nimeni, dar în trecut, el sublinierea liniere-i a fost. De foarte multe ori amenincați cu moartea. Eu am fost ameninat de foarte multe ori. Eu îi taic, meu, cu moartea, de foarte multe ori. De doi ani încoace am fost ameninat de foarte multe ori. Primeam telefoane cu număr în care eram înjurat amenina. Exact asta pe ea meu. Eu vreau să fiu dus la testul poligraf. Tot timpul am cerut asta, a spus Rezvan Rentea, potrivit presa Smro. Berbatul acuzat de triplu asasinat vrea cu orice prec să scape de închisoare. sub liniere. I-le-a cerut judectorilor să fie plasat sub arest la domiciliu. Eu vreau să fiu cercetat. Eu nu mă sustrag de la controlul judiciar. Sunt de acord să fiu cercetat, ce deja sunt begat de 5 luni pe arest preventiv. Nu mă deranjează să fiu cercetat, dar în stare de arest la domiciliu sau control judiciar. Eu am citit rechizitoriul. Dacă din caz zice ce lipsesc 17.500 de euroi, încă 150 de milioane, lei vechi, ne pun cred, calculat înseamnă 20.000 de euro. Eu nu am bani să peletesc avocat. Eu dacă aveam bani ieftini, aveam avocat ales. Eu nu am avocat ales. Eu am avocat din oficiu care vorbe de două, trei cuvinte-i cam atâta rămâne. Avocatul din oficiu cere să fiu pus un arest la domiciliu sau control judiciar fiindcă nu sunt probe împotriva mea. Eu mă me reprezint singur. Eu mi-am pierdut, cei mai dragi oameni din via mea sunt begati în pucerie. Eu nu o să accept chestiile astea. Eu zic de diminea în seara, în gura mare, ce sunt nevinovat. Eu ceream să fiu dus la detectorul de minciuni. Nu înțeleg de ce sunt ascuns de presă, eu nu mă ascund. Eu vreau să răspund la orice întrebare, a explicat bărbatul. Rezvan Rente a acuzat ce subliniere i-au ucis cu sângere ce perin și subliniere i, -i bunica bunicala sfâr subliniere itul anului trecut. Motivul, ca să le banii pentru ce avea datorii la jocurile de noroc, a scris presa locală. El a fost săltat de poliție de acasă, imediat după înmormântarea victimelor.